Доброго вечора. Чим тимчасово обезпилити теплу підлогу? За кращих часів планується оздоблення керама граніта. Я так, Олексій, вважаю, що ви питаєте мене, щоб ходити по цій підлозі і не було пилу. Ну, винужден вас трошки, скажімо так, як сказати українського гарчить чому? Тому що виходить, що якби якщо ми беремо якусь пропитку, є так, ну, взагалі. Якщо ми дивимось на підлогу, є таке поняття, як знос стійкість на зтираємість. Тобто, коли ви ходите, то ви шарпаєте ногами і от покриття, воно повинно витримувати це тертя постійно. А ще туди попадає пісочок там, да, різні речі там і так далі, тому не Тому от дуже гарно працює керамограніт. чому стяжки погано працюють на стираемость? Тому що вони з пісочком, і пісочок, ну, якщо ми подивимось з вами приблизно, да, то він є поверхні Є пісочок, і оцей пісочок він склеєний нашим цементом, так, один до одного. Але коли ми будемо з вами ходити, то періодично оці от пісочок він відривається і як абразив починає все це. Терти. Якщо ми з вами подивимось на пропітки, то пропітки є таке поняття, як глибокого проникнення, але їх все ж таки завдання вирівняти водопоглинання поверхні, так, обіспилити поверхню для того, щоб коли ми будемо класти з вами якесь покриття, там фарбу, полімерні пали або плитку на клей, щоб не було пилу і щоб краще була адгезія. Але на зтираємось на це, це тортя воно мало на що влияє тому що воно не додає міцності поверхні і ось виходить так що так як ви потім будете вкладати керамогранит то вийде наступне. навіть якщо ви купите дуже міцний розчин якісь я не знаю там концентровану пропитку грунтовку глибокого проникнення і зальєте ваш пол і зробити його навіть таким полімерним фактично так то це приведе до того що чим вище ізносостійкість тим гірше адгезія до цієї поверхні і ви нічого з цим не зробите і так як вам треба буде потім вкладати все ж таки плитку вам треба щоб адгезія, адгезія була гарна тому вам не можна нічим таким сильним просочувати поверхню. Зрозуміло. Що в такому випадку можна порекомендувати? Якщо це приміщення, котре ви хочете вже використовувати, і, ну, наприклад, це якась кімната, і вам треба в ній вже жити, або щоб родина в ній жила, там діти, да? я вам дуже рекомендую звернути увагу на дешевий лінолію. От на самий дешевий котру ви можете знайти навіть бушний пошукайте. можете пошукати бушний кавролін його теж дуже багато продають тому що коли йдуть виставки купляють оцей дешевий кавролін застилають а потім виставки закінчуються а цей кавролін розпродається і він там не дуже дорого коштує тому зверніть увагу на бушні матеріали але покладіть щось таке що воно із носу стійке. Тобто або бушник, або або якийсь лінолін, ну, від того, що вам потребується. Тобто, якщо щоб гарно милось, так, це кухня, наприклад, то ліноліум якийсь дешевий покладіть. Я бы на вашому місці пішов би краще ось таким шляхом.